صمد بن قوي على انخراطهم بجد وتعاونهم الدائم لانجاح المشاريع التوعويه للجميع في اطار برنامج برنامج يا سنه 2022 من جماعه عرائش تنظم جمعيه الاصدقاء المكتب الوصاحبيه لتنسيق مع من اليوم النشاط الثقافي تحطيم كتاب البطل <تضطل مجلوم> المجهول من ألفيه اللطيف يعني حفيدي، أحب تكريم الأستاذ فاضل محمد الأشرفي. السيد فاضل محمد الأشرفي تعود بنا الذكريات إلى أيام إلى أيام ما زال رمدها عالقا بأذهاننا. أيام الذب والعطاء للسيد الكريم. فنحن أبعدتنا الأيام سيظل فرق علينا هذه لا تهزه الرياح ومضاقات الحياة. وفي يومك المميز هذا يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع اصدقاء المختبر وصاحبك في عصرنا الكلفوي ان نتوجك بهذا التكريم عن كل المجهودات التي بذلتها بلت وكل التعب الذي مررت به في سبيل تعليمنا ونشكرك جزيل الشكر على كرمك ومهما قدمنا من كلمات شكر فلن نقر على إيقاكم. على عفوا حقكم كاملا. ومهما زادت الأسطر من كلمات فلن يفيكم قدركم فأنتم من علمنا وأسعدنا وأنتم من أنرتم دربنا. فشكرا السريع على كل حرف علمتمونا إياه وعلى كل ساعة قضيناها معكم وعلى كل درس ونصيحه لم تدخل علينا بها نبتعد بها في الحياه فشكرا وشكرا وشكرا حتى يبلغ الشكر محمد الحمد لله شكرا لكم وشكرا لكل من لقى لك النداء